Jiné Já nevím, ale když máme doma psa, tak s ním chodím na procházku a jinak to bude spíš ta hudba. Takže poslouchám hodně hudby a hodně mi to baví. Jiné koníčky. Práci bych řekl. To mě jako baví. No ale jinak jako to, co se týká. Hodně mě zajímá. Poslední dobou. No, poslední ne, hodně. Trošku mě začalo zajímat umění, který jako dřív mě nebavilo, ale jinak mě hodně zajímá taková jako psychologie, technika a finance. To jsou třeba takový třeba obory, kde si hodně načítám. Čtu si knížky, e, jistým koníčkem jsou i mý přátelé a teďka po narození s, e, dvou synovců, tak vlastně synovcích, s kterými trávím hodně času a pak spoustu času zabere sport. Tak, koníčky... Určitě ano, jako třeba můj koníček je výpočetní technika, jo, a to mě vždycky zajímalo od začátku, kdy vznikly počítače, já jsem povoláním jako elektrotechnik, jo, vystudoval jsem tento obor a sledoval jsem vlastně vývoj počítačů od prvopočátku, dá se říct, jo, a tak to je takový můj koníček, dá se říct, jo? Tady takže sleduji trendy, jako hm, mám nejnovější prostě, počítač doma, nejnovější tablety, nejnovější notebooky, jo? To, to, je, to je něco, co, co mě vždycky zajímalo. Teď se zajímám třeba i satelitní techniku, příjem eh, televizního vysílání ze satelitu, hm, to, je, to, je, to je to, co mě baví. No a druhý takový koníček, začal jsem stavět domeček v Tupesích, což je vesnička tady 10 kilometrů. Jak jsem odešel do Penze, tak jsem vlastně koupil pozemek, no a tak jsem ten domeček postavil, jako, jo, takže teď ho vylepšuji. Dělám tam nějaké vnitřní úpravy a zahrádku a tak dále. Tak jiné koníčky vlastně Jedním z mých největších koníčků budou asi videohry. Uh -huh. zejména teda počítačové. protože počítač mám od svých asi sedmi nebo osmi let. Uh -huh. Druhá třída. A popravdě řečeno, hry... Uh, videohry pro mě byla asi nejlepší možnost, nebo nejlepší způsob, jak se naučit uh, hlavně angličtinu. Uh -huh. A jako i, i jiné cizí jazyky, ale Říkám, jo, jsem s tím, byl jsem ve styku s počítačovými hrami od, od sedmi let, to znamená vlastně patnáct let, více jak patnáct let už. A pokud teda komu, můžu jedině doporučit, zejména hry, které mají příběh, to znamená buď to také ty RPG, vlastně role-playing game, a nebo i MMOčka protože kde přijdete, nebo když člověk přijde do styku s ostatními hráči